На чергове засідання виконавчого комітету було винесено 9 проєктів рішень. Члени виконкому розглянули питання виплати допомоги на поховання та надання одноразової матеріальної допомоги жителям міста та особам, що тимчасово проживають в Смілі, які опинилися в складних життєвих обставинах. Також проголосували за порядок передачі благодійної гуманітарної допомоги на період дії воєнного стану в Україні. Територіальна громада міста Сміли отримає гуманітарну допомогу. Проект цього рішення розроблений з подальшого подальшої передачі, обліку та звітності стосовно цієї гуманітарної допомоги. Вона надається... Мета – це здійснення соціального захисту мешканців міської територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб, які прибули з інших областей, де ведуться бойові дії. В робочому порядку погодили місце розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. Даний підрішення підготовлено на підставі звернення ФОП Михайла Віталійовича, який має намір розмістити часову споруду на прову Тарас Шевченка біля будівлі номер один, тимчасова споруда для продажу товарів в загальну 30 квадратних метрів. Хочу заважити, що це місце вже було раніше погоджене. суб'єкт подарювання своє право не використав. Ну просить понові погодить місце. Прийняли рішення про встановлення тарифів на платні медичні послуги змілянської стоматологічної поліклініки. Заношу звернення поновочні військові поліклініки від ноль пройшло тарифну комісію, зауважень після оприлюднення протоколу не було. З детальним порядком денним та прийнятим рішенням виконавчого комітету можна ознайомитися на сайті Смілянської міської ради.